نور ست ہے کو مقامی کیا تل تھی تیرے بیامی نور سنت ہے کو نومی کیا ت تھی تیرے بیاں ابود سل تا کھڑے ایک صف میں ابو دسل تا کھڑے ایک صف کیا اثر تھا رسالت کی شامیں کیا کال ت نے کس طرح سے مٹایا جہاں میں فرق کالے وہ گورے کا تون نے کس طرح سے مٹایا جہاں میں کس طرح سے مٹایا جہاں تھا تری غلامی یہ تھا تیری غلامی صدقہ شان سلطانیت نیت میں یہ تھا تیری کا صدقہ شان سلطانیت شتر میں نور سنت ہے کو نوم کیا سر تھاری ری سالت کی جس نے کاٹ بچھائے تھے دیکھا گل بدام تیرے میں جس نے کاٹ بچھائے تھے دیکھا گل بدام تام گل بدام تیرے بوس میں جو چلا تیرے نخشی قدم پل جو چلا تیر نخش قدم پل کامرا ہے وہ دونوں جہاں میں جو چلا تیرے ن خوش قدم پر کامرا ہے وہ دونوں جہاں میں نور سنت ہے کونوں مقام کیا تجلی تھی تیر بیاں ہو ہومر جیسے انجم روشن آپ تھے محفل اقت رام ہو خمر جیسے انجم آپ تھے محفل اقت رام آپ تھے محفلیں آپ کی شان پہ انتہا کو آپ کی شان پہ انتہا کو کس طرح لائے افطر بیان آپ کی شان پہ انتہا ہا کو کس طرح لائے اختر بیام نور سنت ہے کون مقامی کیا تجلی تھی تیرے بیام جس پہ ہوتی ہے رحمت خدا کی آپ کا عشق ہے اس میں جس پہ ہوتی ہے رحمت خدا کی آپ کا عشق ہے اس کی جامی آپ کا عشق ہے اس کی جامی گرن سمنے آلہ ہو زباں پر گرن سمنے آلہ ہو زباں پر کیا اثر ہوگا آ فضا میں گھر نہ نفلا ہو زباں پر کیا اثر ہو گا فضا میں دور سنت ہے کون مقامی کیا تجلی تھی تیرے بیامی شرط شرطد کامل یہی ہے آپ کا عشق ہو قلب جام شرط طاہد کامل یہی ہے کا عشق ہو خلب جامی آپ کا عشق ہو خلب جامی نام کیسا ہے پیارا محمد نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ای ماں جام نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں عی ماں ہے جامع نور سنت ہے کونوں مقام میں کیا تل تھی تیرے بیا میں کیا کہوں ایشورت شان گنبد کچھ نہیں دم ہے اخ تر زبان میں کیا کہوں عشقت شان گمبد کچھ نہیں دم ہے اخ تر زبان میں کچھ نہیں دم ہے اخ تر زبان میں ابو دوسل تاخڑے ایک صفہ مے ابو دوسل تاخڑے ایک صف میں کیا اصل تھا رسالت کی شامیں اب دوسلتا کھڑے ایک صف میں کیا اصل تھا رسالت کی شامیں نور سنت ہے کونوں مقامیں کیا تجلی تھی تیر تیرے بیاں میں اب دوسلتا کھڑے ایک صف میں کیا اثر تھاری سالت کی شام میں کیا اثر تھاری سالت کی شان